Dragnea a făcut anunțul, PSD organizează un meetinguri în România. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat lunii organizarea unui mituri în România, care va urma să aib bloc în luna mai. Cea mai importantă decizie este cea legată de propunerea pe care am făcut-o colegilor mei să organizme un miting mare al PSD pentru susținerea familiei tradiționale. Vreau să organizme acest meeting sublinierei. Am luat sublinierei astăzi decizia asta pentru a nu mai exista niciun echivoc în abordarea pe care o are PSD pe acest subiect, a declarat Dragnea.